З 8 до 10.45 у новому центрі масової вакцинації щепилися 70 людей, розповіла сімейна лікарка Олена Головчанська. Разом із нею у торговому центрі «Піраміда» працюють дві медсестри та чотири реєстратори. Всі – з Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Щеплюють трьома вакцинами – Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca. Їх завезли у кількості 198, 160 та 50 досвідповідно. відповідно. Так, Вже о восьмій чекали нас люди, вже п'ятеро чоловік були на поготові, і ми, коли розкладали речі, вони вже тут були і чекали, щоб ми їх швидше прийняли. Я розумію, що людям це пов'язано з роботою, їм потрібно добиратися до місця роботи і потрібно раніше щепитися, щоб поїхати і встигнути на свої справи. Сьогодні очікуєте на скільки, на яку кількість людей? На невелику, тому що ми лише сьогодні відкрилися, багато людей ще не знають. Запоріжанка Ірина Шульга сьогодні зробила перше щеплення від ковід-19. Каже, вирішила вакцинуватися, адже планує поїхати за кордон. Менше буде проблем при перетині границь, ну і, в принципі, ковідом я болела. Рівень антител на сьогоднішній день більше 10, в принципі, це хороший показатель. Чисто для поїздки. Наверно, тут, в принципі, завжди велике скоплення людей. І я думаю, що ті, хто вирішив це зробити, буде дуже удобно. І ринок рядом, і магазини. Місто вибрали. Не зря. Я думаю, що буде поток людей, ті, хто все-таки вирішився і захистити себе. 67-річний Леонід Мізін також сьогодні вакцинувався першою дозою. Каже, до цього центру масової вакцинації йому зручно діставатися. Я вирішив тут зробити. Треба так, і для здоров'я, і транспорт. У нас є можливість наразі викликати наших помічників, які нам довезуть, в разі якщо вакцина закінчиться, ми довеземо її, бо нам тут недалеко. Тому ще приїде бригада, яка нас змінить, не бригада, а лікар інше змінить мене в другу зміну. Вони також з собою довезуть вакцину, тому що ми будемо телефонувати і питати, скільки їм потрібно, скільки нам потрібно. Щепитися у центрі масової вакцинації Шевченківського району можна як за попереднім записом у системі Хелсі, так і зайнявши чергу, каже директорка центру первинної медико-санітарної допомоги No2 Людмила Стецюк. Бачились та записів сіди треєстратори, де лікарь що по запису на Хелсі. Якщо ви записалися на Хелсі, допустим, на 11:00, ви приходите, сідаєте до цього реєстратора, в 11:00 у вас будуть робити щеплення. Також, якщо людина зробила повний курс щеплень, у цьому центрі можна буде протягом 15 хвилин отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Для цього потрібен закордонний паспорт, сказала позаштатна радниця міського голови з питань медицини Ганна Головко. Міжнародне свідоцтво – це свідоцтво, яке видається, коли людина пройшла вже два курси вакцинації і на паперовому носії. Отримати міжнародне свідоцтво можна і у сімейного лікаря, і можна на це в масової вакцинації». «На Шевченковському району дуже потребував відкриття цього центру, бо район дуже великий, а у нас пункти щеплення були тільки в лікарні. Так? Так. І зараз ми відкриваємо пункт масового щеплення для того, щоб розгрузити навантаження на лікарів, які, які працюють в лікарні. Центр масової вакцинації у Шевченківському районі працюватиме щодня з 8 до 20 години. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко, Новини на Суспільному, Запоріжжя.